<تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناة اسكندراني ألعاب النهاردة يا جماعة أجاب لكم فيديو خطير جدا أن سيرفر انضم إلى سيرفر الشمس والمشترى والأرض نشوف الكلام ده ازاي انا مثلا اخش دلوقتي في سيرفر الارض ندوس دخول اوه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين دوت سيرفر الارض دخلنا في سيرفر الارض اهو الشخصيه ايه الشخصيه دي قررت كتير جدا لو تعرفوها يعني تمام دوس اعاده الدخول هتلاقوا سيرفر الارض في وشك عشان ما حدش يقف في ناس بتقول لعن ناس كتير اوعى تكتب في التعليقات نصب وكده ومستحيل السيرفرات تنضم لبعضها والكلام ده لا حبيب حي والمشترى يعني السيرفر عنق الضف لثلاث سيرفرات كمان انضم معاهم يا نهار اسود واحد هيجيله له شال الربع والله اكتب في اهو هو الايميل طبعا فى المشتري تمام نطلع نخش فى سفر الشمس هو هو نفس الايميل برضه نخش بقى في العنقاء وهو مهمتنا النهارده يعني داخل العنقاء عشان اعمل ايميل الاقي الايميل في الشمس المملكه البريه تلاته العنقاء اهو نخش كده جواه هلاقي نفس نفس الشخصيه وعالم نلاقيها في الف ليله وليله اربعه كمان ساعتها هنكسر الجهاز عشان نفسي بقى اعمل ايميل في في الحوت اخش بقى الاقي في الحوت ايميل انا هعوركم هو يا جماعه يا مسهلا على رب هو هو الايميل <تصفيق> سبحان الله سيرفر العنقاء انضم الى سيرفر الشمس والمشترى والارض كده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس وباي باي كامبورو